video hari ini kita nak jelaskan macam mana membuat pengiklanan secara efektif bersama dengan property guru selamat datang ke coach hartanah portal informasi berkaitan dengan kerjaya dan pelaburan hatana. sekiranya ini adalah kali pertama you di sini yang you mahukan tip-tip berkenaan dengan pelaburan serta kerjaya hartanah you jangan lupa untuk subscribe tekan butang notifikasi Comment, thumbs up serta share. Uh, ribuan terima kasih kepada semua yang datang, semua yang hadir hari ini. Um, bersama kita ialah Tuan Zainal Arfan dia uh, wakil daripada uh, Property Guru Insyaallah dia akan bantu kita untuk menjelaskan apa produk Property Guru offer dan macam mana kita nak buat uh, listing yang uh, berkesan. So basically hari ni, waktu ni jangan jangan biar dia cakap sorang, kita tanya dia Okay so ada dua cara, sama ada you bercakap, you unmute yourself first you bercakap ataupun you tulu, tul, uh, tulis dekat dalam dekat chat and then lepas tu nanti uh, bila apa tu tuan uh, tuan Zainal akan melihat dan dia akan uh, berhenti dari time to time lah Okay tanpa membuang masa uh, kita serahkan kepada Tuan Zainal, terima kasih Assalamualaikum semua Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zainah Afnain. Saya daripada Property Guru Malaysia Alright, uh, saya nak ucapkan semuanya kepada Encik Rashid kerana bagi platform ni Untuk uh, explain tentang Property Guru dan juga tips uh, untuk marketkan lagi kita beli iklan lah Dekat uh, website Property Guru juga Alright, uh, first of all saya akan introduce tentang Property Guru ya Okay, Property Guru... Sorry Okey, Property Guru ada dekat 5 buah negara uh, sekarang ni. Yang negara pertama ialah Singapura, kedua Malaysia, ketiga Indonesia, keempat Thailand dan juga yang kelima ialah uh, Vietnam yang terbaru pada tahun lepas. Okey, uh, dekat Property Guru group, uh, group kita ada lebih daripada 23 juta property search setiap bulan. Lepas tu kita ada lebih daripada 2 juta property listing dan 5 juta mobile app download di 5 buah negara dan 45000 ejen yang aktif di 15 negara. Okey. Uh, setakat ni pada tahun awal tahun ni, uh, Property PropertyGuru pegang 44% market share. So kita uh, dekat Malaysia ni kita memang prefect, uh, leading uh, and prefect uh, property platform lah Okey. Dan uh, pada tahun ni juga, uh, okey, ini sorry eh. Ada sikit mistake kat sini. Uh, kita dah Tambah 33% untuk leads untuk agent dapatkan leads Dekat website kami Bukan 18% lagi ya eh? Alright, so uh, setiap bulan uh, exposure yang Property Guru Bagi pada agent Basically kita um, dapat uh, Consumer yang search website kami ialah lebih Daripada 3 juta uh, Property seeker Dan dekat Malaysia kita ada lebih daripada 9000 agent yang aktif okay. So saya nak share kat sini Alright kat sini adalah Konsumer uh, punya bajet uh, Di Malaysia eh? Okay, 2 per 3 consumer ada budget Untuk rumah RM500,000 ke bawah Dan 1 per 3 ada budget untuk rumah RM500,000 ke atas Ini uh, adalah uh, terakhir pada tahun lepas lah, Bulan Disember. So, uh, kita akan dapatkan data yang baru lah untuk tahun ni uh, Pada yang masa sedikit akan datang sikit Alright Untuk 2018 Kita boleh tengok kat sini uh, 9% uh, Rumah Bawah RM900,000 Pada tahun 2019 rumah bawah RM900,000 uh, 6% so dia menurun orang search Orang banyak cari pada rumah yang uh, 30% meningkat pada tahun 2019 adalah rumah bawah RM300,000 RM300,000 memang hot uh, price lah orang mencari Dan juga remain yang stagnant harga ialah RM500,000 ke bawah Ia 40% untuk tahun 2018 dan juga 2019 Okey untuk 19, uh, untuk rumah bawah RM700,000 19% peningkatan 1% daripada tahun lepas Dan juga rumah RM900,000 ke atas ada penurunan sebanyak 2% okay. Okay. Ni saya nak share lokasi yang hot dekat, uh, kita katakan dekat uh, lembah Kelang lah Alright. Dekat Kelang Valley ni paling uh, top ialah Petang Jaya Lepas tu, Subang Jaya Damansara, Shah Alam, Ceras, KLCC Puchong, Bangsa, Ampang, Mongkera, Sungai Buloh, Kajang Okey, yang terbaru juga ialah dekat Semanyi Semanyi uh, is one of the top uh, priority jugalah for area Okey, saya nak share Sepanjang PKP uh, berlangsung selama lebih dari 3 bulan ni uh, Property Guru punya website, kita memang tak pernah down and Um, barangkali, apa orang kata, lagi ramai orang yang search um, melalui property guru So saya nak share kat sini Least breakdown by sale and rent Bermaksud uh, carian orang Mengikut uh, rumah untuk dijual dan juga disewakan Okay, kalau kita tengok kat sini, warna kelabu ni Ialah uh, rent eh So, untuk rent memang kurang Untuk sale, ada peningkatan Daripada March 23 ni Sampai ke April, 6 memang ada peningkatan So basically 80% Daripada pre-PKP Kita akan, uh, website kami macam makin meningkat lah Alright So Inilah leads by property type Okay Empat type property yang orang search Satu, condo Yang kedua, uh, two-story terrace house uh, Yang ketiga, service apartment Dan keempat ialah uh, 2.5 story teras south Okay So kalau kita boleh tengok sini Sepanjang uh, PKP berlangsung So uh, basically Start daripada 16 March ni sampai April 20 Carian dekat uh, Website kami Yang ni nilai dia eh basically, kita kita kena tengok colour lah Sebab yang orange ni ialah condo So bermakna Yang condo ni ramai orang check Orang nak search lah Okay dan juga um, yang orange yang ini ialah two story terrace house, terbih apartment ialah yang kaler yang ni, hmm. alright. Dan 2.5 uh, story ialah kaler yang dah bawah di bawah hijau, okay. Alright. Seterusnya uh, ikut uh, ads ni liat, bukan? Peningkatan daripada awal PKP sampai Mei 4 ni memang tinggi Banyak orang search guna apps Alright Kita berjumpa kat sini, peningkatan memang ketarang untuk sale dengan rent juga naik Okay Ramai agent tanya So, uh, bila time yang bagus untuk nak post, repost, spotlight Listing uh, agent So basically kat sini, kita nak, uh, saya nak bagi berita share Hari Isnin ialah hari yang The best Paling highest hari ni Waktu dia ialah 12pm sampai 3pm orang search ini lah orang So, uh, kalau kebanyakan masa 4am hingga 7am ni kurang sikit Tetapi uh, agent pun boleh sebenarnya post lah juga Tapi the best time is on Monday Regardless uh, time dia lah, kurang tapi uh, waktu search orang ramai search ialah 12 hingga 3 petang Okay Alright, so kat sini saya nak share apa yang property guru boleh uh, bagi kepada agent. Alright. Property guru boleh bagi kepada agent ialah uh, kita ada agent package, kita ada premium features dan juga value added resources. Alright. Kat sini saya nak tanya dulu, ada siapa tak tahu e-credit topper? Okay, E-credit ni adalah virtual uh, currency. Untuk, uh, yang ada kat dalam agent net kita lah, account kita So basically, kita gunakan ad ini untuk Post listing, repost listing, spotlight listing Okay, tiga function ni digunakan Untuk ad credit. Untuk post listing, hanya perlukan satu ad credit Untuk repost uh, listing, dua ad credit um, Spotlight listing bermula pada 18 ad credit sampai 28 uh, ad credit Bergantung pada lokasi hot dengan regular area Okay So, saya nak share juga am okey danish spotlight listing okey spotlight ni dia adalah um, kira satu uh, list post di mana kita boleh spotlightkan kita punya listing tu lekat page nombor 1 nombor 2 nombor 3 kemungkinan lokasi am um, contohlah kita ambil Petani Jaya Petani Jaya memang hot area mungkin kita punya spotlight tu ada 300 agent buat spotlight Mungkin uh, dia akan berada dekat page no.1 sampai 30 Kejahat ini saya boleh tunjuk Ini bentuk uh, spotlight ini macam ni Ini untuk yang mobile version Okay, ada, akan keluar gambar agent Keluar uh, kita punya uh, kita ni lah Title And then, kita uh, bayar nama kita, boleh WhatsApp terus dan juga call Kalau normal listing, tak ada muka kita Tak ada description uh, ni dan tak ada juga, uh, tak ada nak, uh, nama lah tak ada color warna oranye merah ni lah right? Dan gambar juga, kalau untuk spotlight, boleh tekan sorry. Boleh tekan uh, kiri kanan ni, dia akan boleh terus tengok Kalau di normal listing, dia kena klik gambar tu dulu Baru boleh tengok. Gambar tu akan baru keluar. Saya akan tunjuk ke lagi Okay, kenapa spotlight eh? Spotlight dia bagi high listing rank on search result Uh, untuk agent sebab kebanyakan uh, consumer Dia tend untuk buka yang spotlight Daripada yang normal listing lah Lepas tu akan bagi personal branding pada agent Juga agent punya gambar dia, nama dia ada Boleh whatsapp terus Lepas tu okay. juga uh, Dia punya look and feel tu lain daripada uh, normal listing Okay Ada features uh, Property Guru bagi kepada agent iaitu Auto report dimana agent boleh Schedule okay, uh, posting kita, uh, kita punya listing lah Kita nak post bila, ada time, ada masa, hari boleh boleh pilih And juga kita boleh auto repost kita punya listing yang dah lepas Dah tamat dah Okay, PLA service ni ialah personal listing assistant Personal listing assistant di mana? contohnya abang-abang, kakak-kakak semua Ada account dekat mudah, ada account dekat I property, Ada account dekat Hprop um, Dan macam-macam lain, Okey. Boleh bagi link kat kami untuk masuk ke dalam property guru punya account dalam masa 30 hari bekerja satu kali guna saja. Tapi untuk PR service ni hanya untuk account advance dan premium saja. Alright. Okey. Dan uh, untuk agent web, semua agent akan dapat agent web uh, di mana dia adalah satu macam website tapi under property guru subdomain. Okey. Tetapi kalau Mika kata untuk package uh, Standard sampai premium, dia akan dapat domain name. Di mana uh, dia akan jadi lebih personalised lah Dia akan jadi kita punya website Community, contohnya macam Ahmad.com uh, Macam tu right dan dia juga akan dapat agent profile uh, Melalui Property Guru lah Okay Produk-produk uh, kami yang lainlah seperti nya uh, weekly feature listing Di mana weekly feature listing ni Hanya ada 4 slot untuk satu area, satu lokasi Okey. empat slot saja dan uh, boleh diaktifkan pada hari Rabu hingga hari Khamis minggu hadapan. Sorry, hari Khamis hingga hari Rabu minggu hadapan. Uh, ini ada tambahan, dia tak pakai credit, dia kena bayar which is harga uh, sahaja RM74.20 dan uh, basically kena contact saya untuk buat verification. Agent tak boleh guna agent net. Okey. Ah kita ada special product di mana uh, Contohnya, uh, agen um, Dia nak boostkan lagi dia punya branding Kita boleh uh, adiklankan untuk uh, agent of the mind uh, Macam tu, dekat tepi uh, kita punya ni lah Website macam ni Alright. Terusnya, banner Banner advertising ni uh, selalunya digunakan oleh uh, banyak yang agensi yang ada projek So basically um, Untuk agen yang uh, Biasa baru-baru, um, kurang lah Kurang Alright, saya nak share kat sini, ni lah package uh, property guru Sebelum uh, discount eh Sebelum ada promo, ni harga dia okay. Untuk lite, harga dia RM6.68 okay. uh, Apa yang lite akan dapat ialah RM15 concurrent listing RM100 auto repost function Website. Website ni ialah agentweb.mine okay. Dia tak akan dapat uh, agent profile lah Harga dia RM6.68 satu, untuk 12 bulan ya. Bukan satu bulan. 12 bulan Okey. Untuk standard, harga dia RM1.188 Akan dapat RM60 concurrent listing RM1000 uh, akredit Auto report, Website uh, agent web ataupun personal domain. Personal domain yang .com tu lah Dan juga agent profile Right. Untuk advance, harga dia RM1688 Akan dapat RM160 uh, concurrent listing RM2000 akredit, auto report function Agent web ataupun personal domain uh, hmm. Dapat agent profile dan juga PLA service One time use only lah Dan untuk premium, 3888 388 Untuk 12 bulan, dapat 500 concurrent listing 6000 ad credit Autorepost, uh, website atau personal domain um, Agent profile dan juga PLA service Alright. Okay Untuk uh, sepanjang PKP ni, kita orang ada buat uh, promotion di mana diskaun lebih 40% untuk agent So, ah uh, kat sini saya nak share harga dia. Untuk Lite daripada 668 ni, harga dia akan jadi 425.06 sen. RM425 dan 6 sen eh. ya. Untuk account standard, pakej standard, harga dia daripada 1188 akan jadi RM755 dan 78 sen. Untuk advance Daripada harga satu enam kita bagi diskon banyak kepada satu ribu dan tujuh puluh sen. Premium daripada tiga lapan kepada dua ribu empat ratus tujuh sen. Semua harga ni dah termasuk dengan access fee. Okay. ini memang diskon dan dah turun habislah. Okay, untuk bagi agen yang dah ada dengan property Guru kalau nak purchase a credit kita ada raya a ad credit offers baru launch uh, minggu ni um, okey so untuk uh, 100 hingga 900 a credit satu uh, a credit bernilai 90 sen untuk 1000 hingga 4500 a credit kalau nak purchase satu a credit akan jadi 75 sen dan juga lebih daripada 5000 ke atas akan jadi 70% satu a credit okey Ok, kalau ada sebarang pertanyaan lanjut, kalau nak tanya lebih lagi Boleh contact saya, boleh whatsapp saya Boleh email saya seperti nombor yang tertera ni um, Kalau uh, saya available everyday ya, eh? uh, tak ada masalah Dan juga boleh, boleh call saya bila Saya akan tunjuk sekarang website kami ya eh? Ok, ni website Property Guru Alright, dekat sini ada buy, ada rent, ada condo ada buy, ada rent, ada condo, new launches, commercial, fine agent, news dan more. Dekat more ni ada lebih banyak. Okay, untuk buy eh. Katakan uh, saya select um Shah Alam. Saya klik Shah Alam. Okey. Dia akan keluar semua yang dekat Shah Alam eh. Secara generalnya. So, ini yang saya masukkan tadi ialah uh, weekly feature listing. Okey, boleh nampak uh, weekly feature listing yang ni Satu, dua, tiga, empat Ada empat weekly feature listing kat sini Okey, apa yang menarik dengan weekly feature listing ni Dia ialah empat yang teratas Stay selama satu minggu, harga dia RM74.20 Dan uh, gambar Boleh tekan sini saja. Okey, dia, dia, dia ada ada perkataan feature eh. Berbeza dengan Spotlight, ini Spotlight, saya tunjuk Yang bawah ni semua Spotlight Spotlight pun ada macam ni, cuma dia tak ada future Dan dia akan berubah ubah bermakna contohnya macam Misal kata saya buat uh, Spotlight hari ni uh, Mungkin dia akan masuk peksi yang pertama Mungkin esok, uh, mungkin lagi 2 jam Ada lima lagi region yang buat Spotlight Saya punya listing Spotlight ni mungkin akan turun dia tak akan kekal kat sengat, itu berbezaan dia dengan weekly feature listing Weekly feature listing ni Dia lebih pada kekal pada dalam selama satu minggu lah, dia tak bergerak Alright, kalau kita tengok kat sini, untuk dapatkan uh, Normal listing, dekat Shalom ni ada lebih 610 page eh. Page yang ke 10 ni pun masih lagi ramai orang buat Spotlight So saya akan check page yang ke 15 Okay, di page 15 ni pun ramai juga orang buat Spotlight So memang Spotlight ini adalah satu uh, Apa orang kata function yang uh, ramai agent gunakan lah. ah, Page 20 pun masih lagi ramai orang buat Spotlight Okay, page 50 baru nampak ni normal listing dia okay. Normal Listing, hanya ada nama Gambar kita kena klik uh, Listing ni baru boleh tengok gambar Kalau uh, macam uh, spotlight dengan wiki feature listing tadi uh, consumer tekan gambar yang scroll tu point Dah kira view untuk kita punya listing lah So basically uh, listing ni akan jadi macam ni Gambar, tekan, dia akan keluar macam ni Okay Untuk condo, kita punya directory yang terbaru, kita punya function dah uh, berbeza sedikit so, Kita akan keluar macam ni, dia akan keluar top training project uh, Semua yang top training project akan keluar macam ni Dan juga berapa unit untuk dijual, berapa unit untuk disewakan Mana-mana agent letak listing, semua automatically akan masuk ke sini Tak dia nama uh, projek ataupun nama condo tu memang dia akan keluar automatik masuk dalam ni So, inilah latest project lah. Kalau ada latest project, dia akan automatically masuk ke sini And uh, consumer boleh brought by region juga kat sini, banyak okay. Yang ini yang saya masukkan tadi, Condor Specialist ialah uh, Specialist punya product lah Dan juga most uh, popular sheet akan keluar kat sini okay. Untuk agent profile, contohnya saya letak Nama Encik Rashid, Encik Rashid nama Okey, nampak keluar uh, Encik Rashid punya nama Lepas tu ada 45 STP, uh, listing nah, Kalau saya tekan Dia akan keluar macam ni Kita punya speciality pun akan keluar uh, Specialty services, region covered semua dia akan keluar kat sini ini ialah agent web. Agent web kalau kita kat atas ni nama a uh, jclee.agentweb.my. So dia punya page macam ni dan dia akan keluar kat bawah ni ada property guru punya nama lah dan juga uh, copyright by property guru. Kalau uh, website dia akan jadi macam ni. Eh, new oh, road. Ah. Eh, website. Hoi. Saya seterusnya ya. Okey. Yang ni baru betul. Sorry eh, tajuk search punya tu advance mode. Kan? So ini website uh, yang template yang property guru bagi, semua feature listing akan keluar kat sini. So misalkan nombor telefon ada, semua akan detail agent kat sini. So kalau kita tekan mau property, semua ada. Boleh dengan keluar semua. Sampai page 10 and then Dekat bawah ni, tak ada sub domain eh. Dia memang domain jadi milik agent lah So, sorry, agent punya uh, branding sendiri Okay, dekat website kami juga Ada satu speciality, speciality dia ialah asguru. Dekat asguru ni Consumer boleh uh, tanya, agent boleh tanya uh, So, siapa pun boleh ni Dia most to public punya uh, area Contohnya Okay, ada satu soalan ni uh, Hi, I'm a Malaysian working in the UK with monthly salary of 15,000 So, dia nak beli rumah dekat KL, PJ dan So, basically, agent boleh jawab soalan ni Dan boleh uh, bagi inilah contact kat sini Okay Okey, seterusnya saya nak tunjuk kita punya internet. Okey. Ini uh, account saya. Okey, kat sini account saya lah standard account. Saya punya valid until 28 Oktober 2020 dan account saya balance dia akan keluar kat sini. So basically saya punya balance 635. Kalau saya klik kat sini boleh tengok history apa yang saya dah ah uh, lah Panjang. Sebab saya lama tak menggunakan, saya tak post So kita back tu ni lah okay. Dia akan keluar semua berapa banyak Kita punya activity kita dah spend Kita dah buat dekat uh, posting yang mana Listing ID semua akan keluar kat sini Adakah dia, uh, action dia apa uh, Schedule, repost ha. Dia akan keluar lah so, Kadang-kadang uh, agent dia contact tanya, eh kenapa saya punya akredit habis uh, Tapi uh, dia tak tengok yang sebenarnya Dia tekan button uh, schedule Automatically, benda tu akan report selama 60 hari So kat sini ada tuan spotlight, berapa semua okay. Melalui uh, agentnet ni, agent Akan tengok dia punya Listing kat sini ada draft, lap, saya punya ni ada 8 draft Past listing saya ada 13, saya tak ada effective listing lah So sekarang malam ni saya nak buat uh, Satu repost dulu Okay Okay ini uh, page yang pertama itu location kita boleh letak boleh pilih for sale, for rent ataupun for rental eh. Boleh letak harga. Kat sini boleh pilih per square feet, price on R, guided price, due to offer, uh, offer in excess of. Pastu kita boleh letak uh, boleh pilih berapa bedroom, uh, berapa tandas, lepas tu uh, berapa square feet uh, rumah tu. And then uh, select finish, unpunished, partially finish, fully finish Kita boleh letak description Okay, saya uh, galakkan agent, jangan lebih daripada RM2000 eh. Kalau boleh, kurang daripada RM2000. RM1700 tu pun dah okey dah Dan juga bila kita tulis description ni Jangan letak emoji Tak ada emoji yang uh, tough up ke Emoji-emoji uh, lah, smiley ke tak boleh Memang dia akan detect, dia akan suruh padam benda tu Alright, so kita boleh klik klikkan amenities ni Contoh macam ada penthouse ke, corner unit And then ada jacuzzi ke, head dryer, pool view So saya tekan next Gambar, ok ni gambar saya dah letak So katakan uh, Apartment tu atau condo tu memang dah ada gambar dekat property group provide Boleh dia nak klik kalau nak pakai Tekan di customize selection, include tekan Ni uh, tekan include, include foto, dia akan include lah foto. So post size 56 kan sebab apa sebab saya tak ada description so dia akan bagi tahu uh, add kalau nak tambah nak full kan antara tiga ni boleh tambah uh, gambar description pastu landside ke Saya punya listing aku kelong cerita ni so saya tekan repost sebab previously saya dah post di uh, sini sebab ni past listing okay so yang ni saya dah post so previously saya punya impression untuk ah uh, apartmen ialah 2890 2987 88 listing view di mana impression ni orang uh, tengok kita punya ni uh, listing sekali imbas bila dia search kota serimuda muara ni untuk 88 listing views ni bermaksud dia klik kita punya uh, listing tu dan tiga whatsapp saya terima lah Alright, So sekarang ni saya nak bagi tahu teknik kalau uh, nak post the listing eh. Okay, Katakan saya ada dekat Syah Alam eh satu so, listing ni. Begini jangan ah uh, Tidu saya punya ni ya, sebab saya punya ni untuk training hmm. je ya Okay <coughs> Saya tekan next Okey. Untuk gambar Gambar clear macam ni boleh Yang tak boleh Kita letak uh, Wording for sale, nombor telefon dan gambar Tapi sebenarnya boleh Tapi jangan Terlalu besar Ah uh, Sebab apa Sebab takut ada agent daripada agency lain dia komplain Kenapa saya buat tak boleh Kenapa agent tu boleh buat Maknanya boleh Tapi jangan terlalu besar, jangan tutup uh, Gambar belakang dia Contoh nak letak, nak, nak letak gambar kita dekat gate ke Tu pun boleh tak masalah. Make sure that Gambar yang belakang produk ni uh, Kena clear okay. Dan gambar yang tak boleh ialah collage macam ni uh, Collage memang tak boleh langsung. So sekarang ni saya add photo okay. so, um, Gambar semua saya letak, kalau nak pilih gambar cover image kita boleh pilih, contoh bawa ke depan Dan kita boleh tekan, ni file lah Lepas tu kita boleh letak caption And then, uh, kalau kita ada video, kita boleh tekan video Kalau ada video pada youtube, nak masukkan dalam ni, letak je link uh, youtube tu uh, ke sini tekan embed video, dia akan masuk ke dalam video lah Dan juga kalau ada virtual tour, 360 ni dah ada pernah buat So boleh je masukkan ke dalam ni lah juga ada link dia So sekarang ni, foto ni saya klik next So skor saya 100% well done So saya punya iklan ni, uh, listing ni macam ni So sekarang ni post uh, listing ni satu ad credit So saya post Dia akan keluar nanti Dan Dia akan keluar dalam masa 5 minit, 10 minit Dia akan update lah okay. So sekarang ni data untuk impression ni semua tak akan keluar lagi Sebab ni baru, kena bagi masa 24 jam lah okay. Contoh lagi satu saya nak bagi okay. Okay eh, kita tengok kat sini Saya tekan back dulu Okay Misal kata kita nak ubah Nak buat location ni. Contohnya kita nak tekan Nak uh, letak hard sale uh, so, Tapi kita kena pilih uh, property nama dulu eh Contohnya saya letak Mark resident ni Bagi dia keluar semua ni dulu Boi, Ya, saya tukar sekejap okay. ok, saya tekan add new property, dia akan keluar kat semua bawah, -bawah ni Sebab kita dah lagi saya dia Saya nak ubah uh, location ni kepada contohnya Booking 1k plus um free, uh, free can you eh free boleh finish tekan nah eh wait atas boleh tekan dia macam ni letak je property ni dia akan tetap keluar laman glimmeri so freehold ni tahun 2006 so tekan ah uh, for sale harga contohnya harga sekarang ni lah tak salah saya 1 juta 300 ada 4 bilik 4 bathroom kitchen ni semua di dalam automatic keluar okay hey, sorry yang ni kena klik eh bayi ni memang la previous saya dulah so nak tengok macam mana ni Gambar semua, contohnya saya tak nak pakai gambar ni Saya nak letak gambar bilik so, saya tekan tarik Dan juga saya tekan next Saya punya listing ni akan jadi macam ni lah So saya, kalau saya nak post, saya post so, Okay Okey. Kali ni nampak tak uh, perbezaan kat sini? Office lot, ini ialah a for rent eh. Dia punya repost hanya satu accredited saja. Sebab apa? Sebab dia memang ada perbezaan untuk uh, commercial dengan uh, residential. Residential untuk post a uh, repos a uh, dua accredited untuk commercial satu accredited dan juga kalau spotlight untuk uh, commercial ni bermurah sikit daripada Residential. So basically, katakan saya nak repost, saya tekan dia repost Yang ni pun saya nak repost Okay, misal kata saya nak repost semua, saya tekan dia semua ni Saya tekan repost like select, saya tekan dia Ok. Semua ni sekarang jadi aktif So yang saya punya previously uh, yang saya dah pernah post uh, ni semua Data dia akan keluarlah memang akan keluar. So sekarang ni saya nak tunjuk satu uh, listing saya Yang ada dapat 40,000 uh, impression Ialah uh, kat sini eh, channel bangsa Saya dapat lebih daripada 299 orang klik 8 WhatsApp, 11 phone review, 3 message lah. Tapi actually daripada listing ni saya dah beratus uh, orang whatsapp saya lah Tapi saya bukan agent, so saya tak boleh uh, jual lah eh. Macam kata saya nak buat spotlight, saya tekan spotlight Saya boleh uh, tekan auto spotlight kalau saya nak spotlight saya ni berterusan Berterusan berminggu-minggu So katakan saya tekan spotlight Okey, Dia akan automatically clear ni lah spotlight, akan tamat pada 12 Jun 11.00, 14.00, 13.00 malam lah So, uh, katakan saya nak uh, request Nak repost uh, schedule ni Saya bertekan listing tu tadi Saya letak every weekend At 11 am Ataupun tak date bila So, saya bet... dia akan keluar macam ni ya. Eh? Dia akan keluar 580 akredit, uh, akredit ialah balance saya Campaign ni akan gunakan selama untuk daripada tarikh uh, 6 Jun sampai 5 Jun Banyak 20 air credit Misal kata saya nak stopkan uh, campaign ni Saya nak stopkan repost ni Boleh pada masa dia tak akan charge sampai 20 Dia akan charge pada uh, tarikh kita uh, offkan lah Campaign ni So ketika saya proceed, kata -kata saya akan proceed Okay, dekat agent ni kalau kebanyakan agent uh, dia tak banyak listing Tapi dia nak cari juga lead, nak cari juga customer Tekan more, tekan one third lead okay. Okay. Dekat one third lead ni, dia lebih uh, specific, lebih uh, Apa orang kata uh, Direct eh, untuk agent Sebab kat sini kita boleh nampak Agent, ni semua je lah agent yang punya post lah Katakan saya tekan sale Ni semua agent Dan juga ada enquiry daripada uh, Kira public lah Katakan saya tekan enquiry uh, daripada public Dia akan sertakan nombor telefon Sebab dekat Ashgurul tadi, dia tak ada Nombor telefon, tak ada email Kita yang kena provide kita punya email dengan nombor telefon Tapi dekat wanted legs ni Automatically akan keluar consumer punya nombor telefon Dan juga email So di tulis kat sini My income is uh, below $2,000 saya nak beli rumah uh, Can I buy new house or sub sale? So what price of house that I can buy match with my salary So kita boleh advise dia Bila type sini ataupun nak WhatsApp dia terus pun boleh Tak ada masalah Sebab dia akan keluar kat sini tadi pun. So basically, kalau antara agent yang macam nak uh, Cari uh, Market juga Nak cari listing juga So boleh contact antara satu sama lain Katakan agent ni Uh, dia, dia kata dia nak beli, one to buy landed setiap lah. Maybe dia daripada Consumer punya site lah So, kita boleh contact dia lah kat sini. Semua ada contact list, contact list ni memang ramai orang terlepas pandang Sebab dia ada kat mall uh, Dia lah petunjuk lah kat sini. Semua uh, Macam ni memang banyak lah uh, Consumer. Yang ada agent ni memang semua agen punya Okey. Untuk kita nak uh, kalau nak nak tambah-tambah sedikit untuk uh, agent web, boleh tekan dekat agent web ni. Lepas tu tekan agent web content. Nak ubah kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Nak tak uh, bahasa Melayu punya version pun tak ada masalah boleh ubah. Okey. Nak ubah uh, ni bahasa Melayu pun tak ada masalah. Okey. Dekat agent web punya ni Pergi tekan extra Katakan kita nak show juga expired listing pun boleh Nak show uh, completed listing contohnya yang dah terjual atau dah disewakan pun boleh Pergi tekan So, tetap Tekan save changes, nanti dia akan uh, keluarlah Okay Yang ni mesej yang uh, dapat daripada dia consumer Dia akan keluar macam ni Okay Oh sorry, ya. ni sama juga lah macam tadi Okay, dekat sini akan keluar juga statistik 30 hari yang lepas sebab setakat ni uh, Saya punya profile view kosong sebab saya baru aktifkan listing ni balik hari ni And then um, One third seed yang keluar berapa banyak statistik As guru berapa banyak question, saya boleh tekan juga kalau kita nak tahu lah lebih lanjut So setakat ni uh, ada apa-apa soalan yang nak tanya Baik saya unmute semua so uh, kalau ada nak tanya, boleh tanya terus lah Ataupun you can type uh, Promo tadi tu sampai bila eh Okay promo uh, tadi sampai 30 hari bulan Jun Ada lagi lebih kurang 25 hari lagi Promo yang ni sampai 30 hari bulan Jun sebab uh, actually Promo ni uh, di extend lah sepatutnya habis 31 hari bulan Mei hari tu So this month kita orang decide untuk extend sampai 30 Jun lah Sebab kebangkalan PKP mungkin akan dipanjangkan kan kita tahu Kalau masuk gambar seperti virtual tour by metaport boleh ke? Okey, salam. So okay, sorry boss. Ah, ha, saya nak tanya List yang yang iklan ni hanya untuk Klang Valley atau or... Iklan yang mana? Oh, semua lah. Semua negeri okay. ke macam mana? Ha. Iklan ha, kalau ha. propertilah. Nak okay. tanya. Okay. Untuk iklan semua ni, uh, memang satu Malaysia tak ada masalah Sabah Sarawak ke semua akan keluar uh, Soalan daripada uh, Muhammad Khairuddin Kalau masuk gambar virtual tour Tapi uh, guna meta metapod boleh ke tidak? Metapod um, Okay uh, dia file file tu daripada ah uh, NP4 tu NP MP... ah uh, kalau yang tu tak ada masalah boleh boleh kalau misal kata dia kata ni tak untuk virtual, nak... virtual, virtual virtual tour virtual tour Misa kata tu kata Misa kata dia kata tak boleh nak masuk ke uh, website tu <coughs> boleh bagi tahu saya saya akan uh, check dengan IT macam mana ah uh, kata tak boleh juga uh, mungkin boleh masuk ke dalam uh, YouTube boleh ambil link daripada YouTube tu masuk je dalam website kami <coughs> Mungkin Encik Zainal boleh share your business card Okay Concurrent listing tu apa dia? Okay Soalan dari Zikir Current listing Current listing tu ialah listing yang kita Concurrent listing tu Misal kata Amm um, kita ada sepuluh listing sekarang So, sepuluh listing yang, kita punya package je lah 15 fangkal listing, light like punya package lah So, kita boleh letak sepuluh listing tu dalam pada masa yang sama Lagi ada balance 5 So, misal kata kita dah ada Lagi 5 nak tambah, letak 5 So, dah jadi 15 listing yang aktif Pada sekarang Misalkan kita ada lebih daripada 15 um, Kita kena tunggu Satu listing atau dua tiga listing yang tamat selama, Lepas 60 hari Baru kita boleh kita letak link tengah lain. Ada lagi soalan? Buat tanya yang memalu. Ha, jangan malu-malu. Ada ada 47 orang dekat dalam dalam apa? Dalam site ni. So ada Uh, Saya so nak tanya kalau daripada package yang ada empat tu kan Yang mana yang berbaloi lah uh, Yang mana yang berbaloi. Dan promo ni sampai bila eh Haa uh, dia punya promo sampai bila Okay. Uh, untuk package yang berbaloi eh yeah. Okay, berbaloi ni kena tengok pada ejen punya Apa orang kata, berapa banyak uh, listing yang kita ada So setengah ejen tu, macam hari ni Ada satu ejen tu, di contact saya Dia nak purchase extra concurrent listing Sebab dia punya 500 uh, listing ni dah full So dia nak tambah lagi 100, saya kata boleh, tak ada masalah Dia dah melebihi dia punya listing lah Tapi Alas um, setengah ejen Dia ada dia beli yang advance, tapi sebenarnya listing dia Hanya ada dalam 60 saja So bagi saya mungkin kat situ dia rugi dah Tapi misalkan kata Kita tahu kita punya listing tu akan bertambah standard memang recommended sebab dia 60. Concall listing punya extra kalau kita nak beli tambahan boleh tak ada masalah. Sebab satu concall listing RM3. Assalamualaikum tuan saya yeah. Okay, kalau uh, sekarang kita uh, ada saya ada package ya standard. Hmm. Tapi listing tak banyak. Hmm. Okay, uh, so next time kalau saya renew uh, Saya downgrade kan uh, paket saya uh, hmm. Website uh, still uh, available, available lagi ke? Okay, uh, untuk website dia domain tu dia tak akan uh, available Dia tukar jadi agent web lah okay. Untuk kalau, kalau kita downgrade Okay, domain tak ada lah Domain tak ada oh, Okay Patin tanya berkenaan dengan uh, bila rumah dah terjual kita delete kan aja ke ataupun macam mana Okay, uh, kita kat, dekat Agionet tu kita boleh sekejap, eh, kita Contohlah eh. Money katakan yang ni dah terjual Saya tekan next So saya tekan summary terus Dekat bawah ni uh, boleh tekan sold atau rented take, Kalau kita nak take off uh, listing ni pun boleh, tak ada masalah Then, uh, Boleh tekan ni lah sold dan rented dekat bawah ni So dia tak akan appear dekat kita punya listing lah available listing. So baiklah sekarang, uh, kita buka lagi uh, last few question lah sebelum kita pergi ke quiz uh, Ada soalan lagi? Baik di uh, Di apa, uh, group chat ataupun uh, you boleh tanya sendiri pakai mikrofon Okay, uh, tadi ada yang uh, tanya untuk check kan. <coughs> Harga package balik, saya tunjuk kat sini. So boleh contact saya dekat 0167815405 Right. Okay. Kena bagi card dekat, dekat group ataupun nanti saya boleh uh, pass the inform, apa tu uh, information Encik Zainal pada uh, semua leaders lah and dekat dalam group juga. Dekat dalam telegram group dan kepada you punya leaders dan you boleh minta uh, nombor sekali lah, semua sekali ada Okay uh, Nombor telefon saya ialah 016-781-5405 Baik so, uh, sebelum uh, kita akhiri kita punya session hari ini Semua orang tak boleh keluar <laughs> uh, Especially yang ada induction yang masih lagi induction You guys kena lulus kita punya quiz Quiz soalan mudah-mudah ya, berdasarkan kepada apa yang Encik Zainal dah uh, ni, dah cakap So I need you untuk pergi ke uh, Kahut.it Okay saya share sekejap Okay nombor dah dapat Ini nombor dia 7108020 masukkan So kita ada 31 orang, kita mulakan. Sekarang ya, 3, 3 2, 2 1. 1 Ada 10 soalan. Ada 10 soalan yang okay, Soalan yang pertama. Okay. Soalan yang pertama. Okay. Soalan yang pertama. Okay. Soalan yang pertama. Okay. 6 5 4 3 2 perhati sini cepat okey betul warna merah eh? corporate warna corporate property guru ialah warna merah so kita tengok siapa yang betul okey tuan upin hazik iskandar fizra rahim okey so Soalan yang kedua, okey? 2 per 3 pembeli rumah mempunyai bajet 21 kosong. Okey, jawapannya ialah tadi yang disebut di, disebut memang kemajoriti betul 14. Okey, 14 betul ya 500 ribu ke bawah. 2/3 daripada pembeli rumah mempunyai budget 500 ribu ke bawah. Baik. Baik. Kita tengok siapa yang menalui sekarang. Piza Rahim dengan cikgu Guen. Okey. Okey. Kita soalan okay. yang seterusnya okey ready okay. Ready. Go. ready go Berapakah air credit diperlukan untuk repost listing rumah? Berapakah air credit diperlukan untuk repost 7 6 5, 4, 3, 2, Oh kebanyakan betul, 13 betul eh uh, kalau, you, kalau kita nak buat iklan, kita cuma perlu bayar uh, guna satu add kredit tapi kalau kita nak repost kita nak renew repost, dua add kredit. Okay baiklah, kita tengok siapa mendahului Ya, Vizah Rahim lagi Di, diikuti dapat oleh uh, Zainani dan Fazli Okay baik. Kita seterusnya. Soalan seterusnya ya. Soalan keempat, berapa lamakah promosi spotlight bertahan? Bila kita langgan spotlight berapa lama bertahan? Satu kosong, ah, dia bertahan selama satu minggu eh. Satu minggu bila kita uh, langgan je spotlight tu, dia akan bertahan selama satu minggu Okay so kalau kita nak lagi satu minggu kita renew Seterusnya, kita tengok oh Zainani sekarang di atas, Fazli nombor dua, Fiza Rahim sekarang nombor tiga. nombor tiga. Terusnya soalan yang seterusnya, terusnya. Yeah, Kosuan is the highest slumber wah, so Kosuan. Kosuan sekarang nombor empat, nombor empat. dekat je, empat up four places. places. places. Okey okay. terusnya soalan, soalan terusnya. Berapa ke ai kredit yang anda perlukan untuk promosi spotlight? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ya yeah. 18 ke 24 at credit. kenapa dia 18, kenapa 24 dia bergantung pada tempat kalau tempat tu lagi banyak apa tu, lagi banyak orang minta lagi lagi tinggi, betul ke tidak Tuan Zainal? Betul Okay Alhamdulillah. <laughs> Terbaik, okay next one. Ha? Sekarang Haziq nombor dua, Fiza masih lagi nombor tiga, Zainani di atas. Soalan yang keenam, weekly feature listing terhad kepada satu tempat teratas setiap lokasi, dua tempat teratas setiap lokasi, tiga tempat ke atas ataupun empat tempat ke atas setiap lokasi. Dia limited tapi berapa banyak? Enam, lima, empat, tiga Okey, jawapan dia empat je teratas eh. maksudnya empat atas je, satu spot ada empat kalau empat tu dah diambil, dah tak boleh order lagi <laughs> ada masalah saya dengan Tuan Zainal hari tu eh. semua <laughs> empat-empat di cover oleh satu orang, bengang betul Okey. <laughs> seterusnya kita, kita tengok siapa leading sekarang Oh MJ naik cepat Aizuddin nombor tiga, Zainain ni masih di atas. Okey. Seterusnya. Nombor tujuh, harga weekly featured listing dari berapa? Weekly featured listing. Dari eh, bermula dari. Termasuk harga GST, SST. Tiga, dua, satu Dang. Betul bermula daripada RM74.20 setiap minggu So kalau kita boleh book in advance, berapa lama kita nak? 2 bulan tapi maksimum tak silap saya 3 bulan eh, tuan Maksimum kita nak order untuk weekly featured listing berapa lama? Uh, untuk order? Ah, ha, uh, Maksudnya untuk book uh, Okay Uh, maximum boleh order sampai 24 minggu. Uh, 24 minggu. Uh, 24 minggu. Uh, mana yang Abang Long kawasan tu boleh order lah 24 minggu. 24 darab dengan RM70, RM74 20 sen. Uh, tapi okay. 24 tu ada murah sikit lah. Ah Ada better package. So kita tahu dengan siapa kita nak cakap nanti. Eh. Okay kita tengok siapa di atas sekarang. Zainani, Aizuddin, Haziq, MJ. Okay Zainani masih di atas, okay. So soalan yang ke lapan, tiga soalan ni lagi. Siapa yang perlu anda hubungi untuk weekly featured listing? Senang ni eh, soalan ni. You nak hubungi siapa? You nak hubungi team leader, coach, tuan rumah ataupun pembeli ataupun pengerus akaun property guru. Senang soalan ni. 25 betul. Okey, semua orang jawab, semua orang jawab uh, pengurus akaun property guru. Okey. <laughs> so itu senang eh. Ada juga yang jawab apa tu uh, coach dengan team leader. Tak apa, boleh je. <laughs> nak, nak, nak, kalau you nak you nak hubungi saya pun boleh. Tak apa lepas tu nanti saya suruh Cik Zainal call you. <laughs> Okey? Kita tengok siapa leading. Okay, Zainani lagi di atas Aizuddin, Haziq, Syahidah, Fauzi, MJ Baik, tuan nak tanya berapa hadiah kita sediakan tuan um, Ada empat hadiah empat Ah, ada empat hae So so sekarang ni uh, Yang mana yang kat bawah ni Syahidah dengan MJ kena kena kena berlomba-lomba lah, Haziq, Aizuddin, Zainani jangan jatuh Baik, yang ni tiga orang ni dekat-dekat je ni. So kita ada dua soalan lagi. Apakah itu personal listing assistant services? Okay personal listing assistant service. Untuk langgan hikmat sekretari di agensi. Untuk masukkan listing property guru dalam muda, facebook dan sebagainya. Untuk mendapat listing hot. Untuk mendapat hikmat kobrok. Ataupun Co-Agency, 10, 10 second, 9, 8 Ya betul, untuk masukkan listing property guru dalam muda, Facebook, Hprop eh, dan sebagainya, okay. Okay soalan yang kita tengok siapa sekarang leading Okey Fiza Rahim sekarang nombor nombor lima. Last soalan yang terakhir eh. Last question. Okey. Kalau nak daftar sebagai subscriber, property guru siapakah yang patut kita hubungi? Coach, Team Leader, Encik Zainal, Encik Suri Hati. Hmm. Okey, semua betul Tuan Zainal. Okey nombor telefon. Okey so, kita tengok siapa pun menang, eh. Kita dah habislah kan. Kita tengok siapa yang akan men nombor, uh, mendapat hadiah-hadiah. Ada empat orang eh. Empat orang yang, yang ke atas mendapat hadiah. Baik. Nombor tiga, Syahidah Fauzi. Nombor dua, Aizuddin. Dan nombor satu, Zainani. Baik dan Haziq juga akan mendapat. Okey, so tanya diucapkan kepada pemenang-pemenang. All you need to do sekarang ialah hubungi uh, uh, Suriyati eh. Su tolong uh, tuliskan you punya nombor dekat chat Su. Boleh refer pada chat sekarang. Ah ha, itu nombor dia, eh. so Suryati 0193913718494. So itu adalah apa tu? Ha, Su punya nombor. So kita berbalik kepada ni lah sebelum kita habis. Um, yang mana yang nanti dia punya apa? Dia punya keputusan nanti saya akan share dengan dengan Su. Jangan lupa untuk bagi feedback ni ya. Eh. Tolong bagi feedback dan lepas tu uh, saya serahkan kepada Coach Wanlah eh untuk memberi sepatah dua kata Coach Wan Assalamualaikum uh, dengar tak dengar tak dengar dengar so. okey uh, so saya rasa pendek je uh, jangan lepaskan peluang yang promosi yang Cik Zainal bagi tahu tadi uh, sebab apa jarang-jaranglah dapat harga promosi diskaun hmm. macam tu uh, so ada sampai ke 28 bulan lah eh, tadi apa sampai 7 uh, uh, uh, bulan ni kan lah, boleh ah uh, so tu lah kalau boleh uh, ambil yang apa package yang yang advance so, terus lah uh, so dapat agent agent web tu sekali senang kita nak, nak apa nak share kita punya apa tu uh, domain tu masuk je terus keluar kita me listing uh, nampak profesional dekat situ uh, terima kasih Baik, so Minta tolong Tuan Zanal cakap last words Mungkin ada apa-apa lagi extra ke yang you akan bagi Okay, terima kasih Paling Encik Rashid Untuk platform ni Kalau ada apa-apa soalan Kalau ada apa-apa nak tanya lagi Boleh terus whatsapp saya Bila-bila masa, insya Allah saya akan di-pricasi mungkin And Kalau ada apa-apa lah, boleh mesej je saya Tak ada masalah. Terima kasih banyak.